اسمعوا ايها البنون هذا الكلام ما بيفهمه الا اولاد الرب داود عم بخاطب فاعلمكم مخافه الرب من هو الانسان الذي يهوى الحياه ويحب كثره الايام لانه بعد ما تقروا عن هالبركات والنعم والانقاذات نحن بنحب الحياه في احلى منها ما بتخاف ما بتعوز ما في ضيق بياكلك حلو الحياه عم بيقول داوود تعال أعلمكم كيف تربحوها أول شيء، إنه أربع أشياء صن لسانك عن الشر إيه هاي مشكلتنا؟ هاي أول مشكلة عندنا مزمور أربعة وثلاثين عم نعمل تفسير للنص مش عم بركب موضوع صن لسانك عن الشر انتبه لشو بتحكي دائما منكررها أحلى شيء ما نحكي شيء ولما بدك تحكي عد للمية وإذا شاطر للميتان وإذا كتير شاطر ضلك عد وما تحكي لأنه شو بده يطلع كثرة الكلام لا تخلو من ناصية. شو في كلام ما له لزوم لزوم ما لا يلزم كلام كل أنواع الكلام لما نقرأ المزامير من اولها لآخرها بشدد على السالك بالكمال ودائما بحدد الصدق الصدق اللي بيحكي الصدق واللي بيحكي قليل مزمور 12 ثلاثة عندنا كثير ايات قياد بس ايتين يقطع الرب جميع الشفاه الملقة الناعمة اللي بتحكي كلام حلو ما بحبه اف رطبة ملقة خفيفة لذيذة بتمدح كثير شوفوا قد دقيق باللسان يعني ما عم نحكي عن الجرح والكلام القاسي الكلام الحلو البلا طعم بلاه. قال يقطعها ما بيحبها، قال واللسان المتكلم بالعظائم. يعني غير الكذب شغلتين بشعين. الكلام الحلو اللي له فايده والكلام العظائم تضخيم والافتخار كله بلا فايده، يعني اللي عم بيسمعه ما بيستفيد شيء. يا بتأذيه يا بتضحك عليه يا بتقنعه ان انت مهم يا بتدرر حالك قدامه كله هيدا إيه؟ صن لسانك عن الشر كله هيدا مش مقبول شيناك عم نتورط بمشاكل كثير ومزمور 15 عدد 3 بيقول من هو العامل الحق المتكلم الصدق في قلبه الصدق في قلبه قال الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه. يعني بنفكر تحب قريبك كنفسك هي شيء كبير مضبوط وفي وحده حدها تفصيل منها ما تحمل تعيير على قريبك. ما تحكي عنه شيء ما منيح. انا بحبه كثير وعم بحكي لاجل مصلحته. منيح الرب مبكلنا اياها. حبه وما تحكي لاجل مصلحته. شو بدك بمصلحته؟ شو بدك انه تظهر مشكلته؟ ما تحكي، لا تشي ولا تحمل تعيير على قريبك، هلأ كل الاقرباء تبعنا مناح وجنين وحلوين بتعرفوا حدا هيك؟ ما في كله بيحمل تعيير ونحن بنحمل تعيير واللي حولنا واولادنا واحبائنا اذا بده يعيرونا. ما بيبقى شيء من الحقيقه كثر خير الله ما بعيرونه ما تعير حدا ما توشب حدا ما تساير حدا فوق الزوم وما تضخم الكلام صن لسانك عن الشر وعلمكم مخافه الرب بدك تخاف الرب انتبه شو بتحكي لانه رب عم يسمعك